Ahojte, v mojom blogposte dávam 10 tipov pre SEO pre tento rok, ktoré sú dôležité a na ktoré sa oplatí zamerať. Okrem zabezpečeného webu, jeho rýchlosti a používateľského zážitku sa venujem aj ďalším detailom, ktoré vám pomôžu získať lepšie pozície v Google. Moje meno je Daniel Duriš a som hlavným konzultantom Pizza SEO.